Man skal tjekke sin lønseddel, fordi din lønseddel er din kvittering fra din arbejdsgiver på, at du har fået den løn, I har aftalt. Og den løn, I har aftalt, det kan enten følge, enten følge af den aftale, der er mellem dig og arbejdsgiveren, men det kan også følge af en given overenskomst. Og hvis du følger en overenskomst, så kan du gå ind i overenskomsten og se, om du følger det løntrin, du er berettiget til ved hjælp af din ansigntet, for eksempel. Grundlæggende så er det jo sådan, at lønsedler er jo ikke ens. De kan se ud på mange forskellige måder men de er bygget op rimeligvis på samme måde, nemlig at øverst vil der stå den løn, du har aftalt med arbejdsgiveren, enten via en aftale, I har indgået, eller via den overenskomst, du nu følger. Der er et grundlag, det hedder 163,33 timer, hvis du er fuldtidsansat, og hvis du er tilsvarende ansat på deltid, så kunne det eventuelt hed 151,66, men det er det, som arbejdsgiveren regner ud fra, når han skal beregne, hvilken løn du skal have. Hvis du skal have udbetalt overarbejde, så vil det stå på, som regel på næste linje. Hvis du skal have et tillæg, vil det også stå tilsvarende op under din grundløn. Dernæst så skal du have en pension. Hvis du følger vores overenskomst, så er det en pension på 13 procent, hvoraf du selv skal betale en tredjedel, og arbejdsgiveren betaler to tredjedel. Det vil sige, at den del, som arbejdsgiveren skal betale, bliver egentlig lagt til din løn. Det næste, du skal kigge på, det er afskat. skat at der blevet afregnet A-skat. De oplysninger, arbejdsgiveren får, dem har han fået fra, fra skat. Og dem taster han sig ind i sit lønsystem, og så beregner den øh, ud fra de oplysninger. Og det næste, du skal tjekke, det er dit ferieregnskab. Oftest, så vil det stå for neden på din lønseddel. Og der kan du se, hvor meget du har optjent i år, hvor meget du har tilbage fra sidste år. Og du vil også kunne se nederst på lønsedlen, hvis du er berettet til feriefridage, så vil der stå, hvor mange feriefridage du har tilbage. Så gør dig selv en tjeneste. Tjek din lønseddel. Er du nyansat, så er det vigtigt, at du får tjekket lønseddelen fra starten af, så du er sikker på, at det er de rigtige ting, der bliver afregnet. Hvis du er i tvivl, så kan du kontakte os, eller du kan vente med dine kollegaer og høre, hvis du har nogle tvivlspørgsmål.